Moi! Eli mä oon Joonas Kesäniemi ja olen nyt tota tehnyt TSVn kanssa yhteistyötä ää, ja rakentanut tämmösen tällaisen tota työkalun, mikä, mikä nyt on tarkoitettu sekä, sekä TSVlle että toisaalta, toisaalta myös sitten teille kaikille, jotka, jotka tätä kyselyä tulee, tulee täyttämään, niin tämmöiseksi, tämmöiseksi tota harjoittelusovellukseksi. Ja, ja tota, nyt ikävä kyllä en pysty näyttämään naamani, koska tässä mun setupissa ei, ei ole web että tyytymään mun ruutuun. Niin, niin, tota, mä esittelen teille nyt, että miten tämä toimii. Tota, tämä on tulossa tuonne tulossa, tota, avointiede.fi-sivuston alle, eli nyt tässä näkyy tämä tämmöinen mun lokaali versio, eli ei kannata näihin, näihin tota, ää, osoitteisiin kiinnittää, kiinnittää huomiota. Mutta tota, Henrikka ja kumppanit varmaan, varmaan lähettelee lähiaikoina viestiä ja kertoo, että mistä osoitteesta tämä löytyy sitten kenen tahansa ladattavaksi. Ja muutama sana tästä niin kuin perusideasta. Eli tota, tässä on, on semmoinen niin kolmijako nyt ajateltu tämän kyselyn toteuttamiseen. Eli että on, on tota sellaisia, että kyselyn sisältö on, on sellaisessa taulukkomuodossa, tämmöisenä konfiguraationa, mitä, mitä TSV pystyy muokkaamaan, eli esimerkiksi näiden kommenttien perusteella sinne voidaan lisätä osioita, sitä voidaan pisteitystä, voidaan hioa helposti. Ja tota, sitten on tämä työkalu, joka hyödyntää sitä konfiguraatiota. Tässä on nyt kaksi eri tapaa, voi ladata mistä tahansa tai sitten nyt teidän tätä käyttöä helpottamaan, niin mä olen lisännyt tähän tämmöisen alasveton valikon, mistä voi valita jokosen sen 2022 suunniteltun, suunnitellun version, tai sitten voi testata tosiaan sitä, niin kuin Herrikka mainitsi, sitä laajempaa versiota, missä on enemmän, enemmän osioita. Ja, tota, ja sitten kolmas osa on, on nyt sitten, mitä on suunniteltu, niin on se sitten se Lime Survey, millä se varsinainen tietojen kerääminen tehtäisiin. Mutta tota, tässä vaiheessa, niin nyt. The, tällä simulaattorilla, niin te pääsette kokeilemaan näitä muut, molempia, molempia versioita. Ja tota, se, mä käyn nyt tässä läpi nämä stepit ja mitä, tälle, mitä, mitä te, teidän kannattaa ja mitä te pystytte tekemään tällä. Ja, ja tota, sitten katsotaan, tuleeko jotain kysymyksiä vielä. että se ensimmäinen vaihe on, että, että te voitte valita, että kumpaa, kumpaa tota kyselyä haluatte testata. Joko sitä suunniteltua vai sitten sitä laajaa. Ja valinnan jälkeen niin se lataa sieltä, sieltä tota sen konfiguraation, joka sisältää nyt sen, sen kyselyn rakenteen ja ne kaikki pisteytystiedot. Ja näkyy, näyttää muutamia perustietoja. Tässä ehkä niin kuin se olen olenisin tieto on, että tuo versio on oikein. Eli se nyt on toi 22 draft. Ja jos mä aloitan alusta ja tyhjennän sen ja valitsen sieltä sen toisen, niin sillä on, sillä on sitten tuommoinen full draft niminen ID tällä hetkellä. Eli jos nyt aloitetaan tällä suunnitelulla versiolla. Ja kun se on ladattu, niin sitten täältä aukeaa tämä valikko. Ja siellä on nyt tämä simulaattori ja sitten tämä Result-browseri on ne, mitkä, mitkä tota, on, käydään tässä yhteydessä läpi. Eli täältä simulaattorin puolella on nyt tämmöinen äh, renderointi siitä, siitä tota, äh, kyselystä, ja se on jaettu näihin aliosa-alueisiin. Ja, ja tota, ää, täältä näkyy, jos osassa osa-alueita on, on sitten näitä aliosa-alueita, ali joita pystyy hyppimään tällainen. ja Täällä on nyt se koko, koko tota kysely. Ja niin kuin näette tästä esimerkiksi, kun tämä on nyt se, se tota 22 suunniteltu versio, niin tuosta puuttuu se C-osio, joka on sitten osa sitä laajaa, laajaa tota, ää, kyselyä. Mutta jos itse asiassa minulta liian nyt, tänne tämä resetointi pois. eli se lähtökohta on tämä. Ja, ja tota, tässä ensimmäisellä tai toisella ää, välilehdellä taustatiedot, niin on, on näitä tämmöisiä esimerkiksi organisaation tyyppiniminen tietoja. Se täällä se kertoo, että, että jotta voidaan näyttää näitä tuloksia, niin pitää muutamaan, muutamaan kysymykseen olla vastaus. Ja tosiaan ne on just niitä kysymyksiä, mitkä liittyy niihin, niihin tota, pisteytyksiin, jotka on riippuvaisia siitä sekä organisaation tyypistä että organisaation koosta. Eli jos nyt valitaan yliopistoja, kohtuullisen pieni yliopisto näköjään, niin, niin, tota, niin sitten se alkaa näyttää tätä, näitä tuloksia. Ja täällä näkyy nyt ne äsken, äsken tota Hilmarin läpikäymät indikaattorit ja sitten nämä asteet ja sitten se luokka. Ja, ja sitten täältä pääsee aukaisemaan myös tämän, nämä laskukaavat, mitkä eivät välttämättä ole, ole kauhean hyödyllisiä ja tämmöisenään, mutta tässä, tässä pitäisi olla nyt niin koodattuna se sama tieto, mitä, mitä äsken esiteltiin. Ja, ja, tota, äh, periaatteessa täällä näkyy esimerkiksi ne maksimipistemäärät, maksimiperuspistemäärät ja niin edespäin. Ja sitten puhuttiin niistä keskiarvoista, niin täällä on keski, keskimääräinen tota, aste ja niin edespäin. Mutta tämä on sellainen paikka, mistä voi käydä tarkastamassa, jos sitä mieltä, että, että nyt niin kuin, minkä takia täällä on joku tietty, tietty luku. Tähän voisi, ehkä lisätä vielä semmoisen selitteen näille, näille eri muuttujille, mitä tässä kaavassa on käytetty. Mutta että tämä vastaa sitä, niitä tota, siihen malliin liittyviä laskentakaavoja. Ja tänne voi lisätä, pistetään tähän nyt vaikka, että yliopisto 1, näin. Ja sen jälkeen kun täältä klikkailee eri osa-alueiden tietoja, niin se koko ajan päivittää täällä olevia tuloksia. Eli nyt esimerkiksi kun toimintakulttuurin peruspistemäärä meni yli 30 prosenttiin, niin ensimmäinen aste toimintakulttuurin aste muuttu ykköseksi ja näitä voi täältä niin siinä järjestyksessä kun haluaa niin käydä, käydä napsimassa päälle ja pois ja se päivittyy koko ajan tuo tota, tulokset. Tämä on se perustoiminnallisuus. Sitten jos haluaa aloittaa alusta niin ei muuta kuin resettiä, mutta tota, sitten jos haluaa sitten kun on Esimerkiksi täyttänyt koko kyselyn, tai jos haluaa tallentaa niin kuin välituloksen, niin, niin ne annetut arvot pystyy tallentamaan omalle koneelle klikkaamalla tätä save-näppäintä. Eli kun sitä klikkaa, niin se lataa sinne teidän koneelle tuommoisen tiedoston, joka on siis ihan tekstitiedosto. Siinä ei ole mitään, mitään tota, makikkaa Se voi vaikka avata tekstiä ja katsoa, mitä siellä on. Ja tota, tää on nyt tärkeitä kahdessakin, kahdessakin syystä eli tota, tämä tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin niin tämä työkalu ei lähetä tallennatietoja mihinkään ulkopuoliseen kantaan ja kaikki mitä tapahtuu tapahtuu siinä teidän koneella, teidän selaimessa. Tällä tallentamisella niin te voitte tehdä siitä, siitä teidän kopion, koska jos tän nyt uudelleen lataa tämän sivuston niin ne kaikki häviää sieltä. Ja, ja tota, mutta koska se oli tallennettu se tieto, niin nyt kun valitaan täältä tämä suunniteltu uudestaan, mennään tänne simulaattoriin ja klikataan lataa ja valitsee sen tiedoston, minkä oli aikaisemmin tota, täyttänyt, niin siinä on, se lataa sen, sen hetkisen tilan sinne. Eli voi jatkaa siitä, mihin, mihin tota, viimeksi lopetti. Tämä on se, tää on se perus, perustapa, millä tavalla te voitte nyt testata, tallentaa erilaisia testiajoja niin sanotusti. Ja, ja tota, nämä olisivat niitä tiedostoja, mitä te voisitte lähettää sinne TSVlle analyysiä varten. Ja niitä voi olla, voi olla useampia. Esimerkiksi voi nimetä sen tiedoston sitten myöhemmin kuvaavasti, että tämä on vaikka, vaikka tota, ää, testi, jossa, jossa tuli väärät pisteet tai, tai jotain, jotain sinne päin. Ää, jos te haluatte itse vertailla niitä, niitä tota, ää, omia testiajoja, niin sekin onnistuu. että mä nyt teen tässä yhden muutoksen, eli pistän tämä ohjaavat dokumentit toimintakulttuurikysymys a.1.1, niin vaihdetaan sen arvo ja sitten tallennetaan siitä toinen versio, että nyt siellä on, siellä on kaksi tota dokumenttia. Ja jos menette tänne Result Browser-välilehteen, niin tänne voi ladata useampia tämmöisiä, tämmöisiä tota, testiajoja. Tämä nyt tukee sekä näitä tiedosto, simulaattorista tallennettuja tiedostoja että sitten Lime Survey-tuloksia. Tota, Eli tämä, on, tämä Lime Survey-versio on lähinnä ajateltu sitten TSVn käyttöön, Eli kun on vaikka, vaikka, vaikka satoja vastauksia, niin tuolla pystyy lataamaan ne kaikki sinne kerralla, mutta tämä simulaattoritiedosto toimii yksi kerrallaan. Ja tässä nyt tota, tämä nimi, mikä tulee tähän tota, numeron jälkeen, niin se tulee täältä taustatiedot organisaatiokysymyksestä. Eli nyt ikävä kyllä meillä taisi jäädä sinne molempiin se sama, niin se ei ole, eli tehdäänpä sitten se, siis se pieni muutos. Eli vaihdetaankin tänne, näin, että tää on organisaatio 1, testi 2. Ja tallennetaan uudestaan. Ja nyt tosiaan, kun ladattiin tämän, nämä tiedot, niin tässä tämä näyttää samalla hatta kuin se simulaattori, mutta tässä tämä kysely on tämmöisenä yhtenä pöytkönä. Ja täältä pystyy sitten hyppäämään aina siihen tiettyyn kohtaan sitä kyselyä. Itse asiassa, tai nyt tuossa oli tuo ei, ja minulla oli tässä tämä sama. Minun piti ottaa tähän tämä eri vastaus. Ja nyt tallentaa. Tämä on se test kakkonen niin kuin täältä näkyy kyllä. Ja nyt jos tuodaan tänne Result-browseriin myös se test 2, niin se näkyy tällä tavalla. Ja tämä on se, millä, millä tavalla te voitte myös vertailla niitä, niitä tota, sinne omalle koneelle tallennettuja, ja vaikka voitte jakaa sitten sähköpostilla tai millä, millä tavalla tahansa näitä tiedostoja toisillene ja, ja vertailla niitä. Mutta täältä näkyy nyt, että esimerkiksi tässä ohjevat dokumentit 1.1, niin täällä oli, tässä test kakkosessa oli kyllä ja täällä näkyy ei. Tämä on se perustoiminnallisuus perus, tota, tässä simulaattorissa. Sitten ne voi voi tota, tämän browserilistankin tyhjentää. Näin. Eli konfiguraation valinta. Mä voin näyttää vielä tuosta ton, että miten se miltä se laaja versio näyttää, eli siinä simulaattori on muuttunut vähän, sinne on tullut tuo yhteistyötabi mukaan, ja tästä voisin näyttää vielä sen, aha, siinä on itse asiassa bugi, se ei tota, simulaattoria tyhjentänyt tässä on, muuta, tässä on vielä yksi itse asiassa asia, mikä meillä jäi eilen tota, ää, ilmari käymättä läpi, eli niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin tutkimuslaitoksilla on tuo, toi, tota, ne laskukaavat on vähän erilaiset ja se on tässä vielä rikkiä. Mä näytän sen, miten, miten se, tota, mitä se tarkoittaa, mutta mä korjaan sen ennen, ennen kuin se laitetaan teidän saataville. Ja, mutta tässä näkyy nyt, voin demonstroida sitä, että jos katsoo näitä maksimipistemääriä täällä, niin kun valitaan, vaihdetaan tätä organisaation tyyppiä, niin ne muuttuu siellä automaattisesti. Eli nyt niin näkyy tuohon Toi, julkaisemiseen liittyviä, liittyvät tota, maksimipistemäärät on aamukalla vähän pienemmät ja se ongelma on tässä tutkimuslaitoksessa tämä eli että siellä menee, menee nyt nolliin nämä ja, ja nollalla ei voi jakaa, niin tämä näyttää, näyttää nyt täällä mitä sattuu, mutta tämä on tiedossa ja fiksataan. Toinen asia, mikä, mikä, tota, mitä tämä, mikä tässä kanssa on toteutettuna, niin on se, että tosiaan jos tänne valitsee tämmöisiä valintoja jotka liittyy siihen organisaation kokoon niin sitäkin voi testata todennäköisesti organisaation kokoon, ei ihan sekunnissa muutu mutta jos se muuttuisi niin, niin nyt kun on, täällä on nyt rajana tämmöiset, mä oon vaan laittanut sinne testiksi sinne konfiguraation että tuhat henkeä on se raja niin silloin mennään siihen niin sanottuun isoimpaan organisaatioluokkaan niin se on, sieltä saa yhden pisteen sitten jos se on tota, sitten on 100-1000 ja sitten on alle 100. Mutta on kaikki sellaisia, mitä, mitä tuota TSV pystyy, pystyy, sieltä, pystyy sieltä itse konfiguroimaan ja valitsemaan sinne, sinne tota helposti oikeat arvot. Yes.